Florian Coldea avertizează, după audierea în comisia SREI, vulnerabilizarea va fi exploatată. Florian Coldea a mertuisit în cadrul unei conferințe de presă, ce ne existând protocoale de cooperare, SREI nu va putea colabora pentru securitatea națională sub Livierei. Pune el, există astfel riscuri atât pentru România, cât sub i pentru aliacii ei. Fostul prim adjunct al directorului SREI a precizat ce va reveni la Comisia de control a SREI pentru mai multe explicații. Urmarea acestui asalt fere precedența asupra problematicii cu ministerul public. Serviciul în imposibilitatea de a lucra pe baza unui protocol. Azi nu avem protocoale. Cum acțiune pentru a proteja interesele României subliniere ale aliaților, nu subliniere tri în aceste probleme? Vulnerabilisme sau risc mese. vulnerabilisme nu doar securitatea României, ci sublinierea aliaților nu sublinierea TRIP. Reamintesc tuturor ce vulnerabilitatea are o caracteristic: este exploatabil, sublinierea cineva o va face, mai devreme sau mai târziu. Trebuie să vedem care sunt soluțiile. Ar trebui să comunicăm spionilor ce nu avem protocoale sub liniere, să stea puțin, să nu se implice până rezolvme problema. Sau avem sublinierea posibilitatea unei soluții adecvate pentru a reu sublinierei se gestionarea aceste riscuri la adresa securității naționale. În concluzie, referitor la toate aspectele vehiculate în spațiul public, e ce am prezentat detaliat felul în care am acționat sublinierei toate împrejurile. Am convenit cu membrii comisiei să revenim pentru a lămuri toate aspectele. Constat ce subiectele s-au transformat în fapte istorie, sublinierea i acestea, intens promovate, iau locul adevărului. Serei sublinierei a făcut treaba, iar oficerii sublinierei au îndeplinit cu devotament misiunile încredincate, a declarat Florian Coldea. Florian Coldea, fostul prim adjunct al directorului SRI, a fost audiat din nou, joi, pentru mai bine de șase ore în comisia de control parlamentar al activit CISRI. El a fost audiat în comisie. timp de subliniere apte ore, subliniere în 13 martie.